Ναι. Χάος! Χα! Στην πόλη γυρνά με μελίστα κρυφή Την ευτυχία σου ρουφά στη στιγμή Πόσο πιο γρήγορα στα σκοτεινά το hey, Ου. Κάρδια σκληρύει ψυχή στο κενό, Τη μοίρα του ήρωτου Κι αλμύρω μπροστά στο χάς ώρα Οι κυνηγός και το φτήράμα Πρέπει να της χρέσει την προσοχή Γι' αυτά που πάει μπροστά της Εκείνος το βγει oh, Συγγνώμη, oh, σύγγνωση, okay, okay. θα πάω Τι λες να πάω, από εδώ που ασχέω Χάς Ξέρεις που πρέπει να πάμε, <συνάς> στο κρεματόριο Χάς Ξέρεις, εκεί είναι το κέντρο της χάρας Η πόλη έπρεπε να είναι δυστυχισμένη.